Τα αθλητικά. αι χιονοδρομία. 1. αι χιονοδρομία. 2. Ο χιονοδρόμο. αι χιονοδρόμο. 3. Το χιονοπέδιλον. 4. Χ χιονοδρομικέ μπακτερία. 5. Χιονοδρομικέ κρεπεί. 6. Χω δεσμός του χειόνοπαιδιήλου. 7. Προσάπτω τα χειόνοπαιδιήλα. 8. Λύω τα χειόνοπαιδιήλα. 9. Το χειόνοδρομικόν καταφύγιο. 10. Χε κατάμπασεις. 11. Χε ανώμαλος 12. Το χειόνοδρόμιο. Τρία καηδεκα. Χε τεχνικέ κατάβαση. Τέσσερα Το χιονικόν στρώμα. Χε χιονόστρωση. Πέντε καηδεκα. Χε χιόν. χιοών. καίδεκα. Ο μπατεέρ. Επτά Το χιονοδρομικόν χάλμα. Οκτω ε, παράλλελος, στροφέ, εν νέα καηδεκά, τάλαντο ομένος καταβάινο. είκοσι ε, νέα χιόν, ε, κόνιόδες χιόν,